Evo, sve lijepo pozdravljam. Nadam se da će što veći broj zagrebčanki i zagrebčana danas izaći na izbore i glasovati i na takav način utjecati na smjer budućeg razvoja našeg grada, ali dati snažniji legitimitet njihovim predstavnicima na svim razinama gradske vlasti. Hvala. Evo, koja očekivanja? Očekujem ulazak u drugi kruh. Kako je bilo na biralištima, protiče sve u redu? Sve protiče u najbolje mogućem redu, mogli ste se i sami uvjeriti, svi se pridržavaju mjera, nose se maske, drži se potreban razmak, tako da i očekujem i da tijekom dana sve ostale, ostane u najbolje mogućem redu, kao što je to i sad. Imali ste vlastitu u kemijsku? Da, ponio sam vlastitu u kemijsku, mogli ste i vidjeti, a tu je sve stanje da ne bilo kršenje izborne šutke. Валер. Vale.